Oblíbenou restauraci mám v Brně Avi, kde mají mořské plody a mořskou kuchyni, a typicky českou restauraci u semináru. Ne, já nemám oblíbenou restauraci. Jako tady asi zatím ještě ne, ale uh, hodně mě láká ta restaurace Oasis, tady v ost, že je tam prý krásný výhled. Mám oblíbenou restauraci v Hradišti, je to Almara, je jich víc. V Kunovicích mám oblíbenou restauraci a tam se moc nevaří. Mám, mám oblíbené dvě restaurace a jednu kavárnu, to je tady. A se Tady? No portál. Thank <laughs> you.